Compania GreenFot a actualizat formula capsulelor pentru pierderea în greutate a normei de masă. Compoziția capsulelor anterioare ale normei de masă a inclus patru ingrediente principale, extract de semințe de cassie, extract de fructe de păducel, extract de portocale și extract de dui. Extractul de semințe de cassia îmbunătățește semnificativ profilul lipidic prin reducerea nivelului de colesterol total, trigliceride și proteine cu densitate scăzută. Cu toate acestea, crește nivelul colesterolului bun sau al proteinelor de înaltă densitate. Fructele de păducel conțin multe substanțe care îmbunătățesc circulația sângelui prin relaxarea arterelor coronare. Flavonoidele din extractul de fructe de păducel îmbunătățesc eficienți relația dintre lipoproteinele cu densitate mare și joasă, precum și cresc rata metabolică. Extractul de portocale este obținut din ulei esențial de citrice. Datorită conținutului ridicat de uleiuri volatile. extractul de portocale suprimă pofta de mâncare și reduce rezervele de țesut adipos. Extractul de dud blochează alfa-glucozidaza și apoi hidroliza intestinală a polizaharidelor, reducând astfel indicele glicemic al carbohidraților. Cu cât mai puțină glucoză intră în sânge, cu atât mai puțină grăsime produce ficatul nostru. După păstrarea acestor ingrediente de bază, patru componente noi au fost adăugate la formula noilor capsule ale normei de masă. Acestea sunt extract de cafea verde, extract de fasole albă, Extract dublu de ciuperci și extract de frunze de lotus cu nuci Fiecare ingredient joacă un rol unic în controlul greutății corporale Boabele de cafea maro obișnuite sunt prăjite, iar boabele de cafea verde nu sunt prăjite Iar gustul este lemnos, acru și neplăcut în comparație cu cafeaua făcută din fasole prăjită Cafeaua verde, bogată în acid clorogenic Ajută perfect la controlul greutății corporale. În intestinul subțire, inhibă absorpția glucozei și îmbunătățește eliberarea polipeptidei inhibitoare gastrice, un hormon intestinal despre care se știe că stimulează secreția de insulină. Cu cofeina concentrată, este responsabilă pentru accelerarea metabolismului, ceea ce duce la un consum mai mare de energie și, în consecință, la pierderea în greutate. Extractul de cafea verde este, de asemenea, bogat în polifenoli și flavonoide, care sunt considerați antioxidanți. Consumul pe termen lung de cafea verde nu numai că contribuie la pierderea în greutate, dar previne și îmbătrânirea prematură cauzată de oxidarea țesuturilor. Extractul de fasole albă acționează ca un neutralizator de amidon și blocant de carbohidrați. În primul rând, satisface foamea datorită conținutului ridicat de fibre dietetice. Extractul de fasole albă, bogat în proteine de înaltă calitate și sărac în calorii, vă oferă vitamine și minerale esențiale fără un aport excesiv de calorii. În al doilea rând, Fasolea albă este un inhibitor al amilazei. Inhibă enzima alfa-amilază, limitând astfel digestia carbohidraților și absorpția glucozei. CEMPINIONS Cu toții le cunoaștem ca topping-uri grozave pentru pizza. Extractul de cempinion este un liant natural de grăsim. Polizaharidele din extractul de ciuperce absorb grăsimea și încetinesc absorpția acesteia în intestinul subțire. Extractul de frunze de lotus a fost, de asemenea, Adăugat la formula actualizată, acest extract reduce în mod eficient nivelul lipidelor din sânge. Experimentele pe animale au arătat că frunzele de lotus prăjite reduc efectiv concentrația de trigliceride la animalele care primesc o dietă bogată în grăsimi. Noile capsule de slăbit de la GreenFot vă vor ajuta să vă controlați greutatea corporală într-un mod mai natural și mai eficient.